одній з лікарень Тернополя лежить Ольга Сікоренко з Київщини. Їй 96. У жінки перелом стегна. Розповідає, намагалися виїхати з-під обстрілів. Під час переїзду через блокпост російські військові вбили її зятя, а доньку поранили. Після цього Ольгу та її поранену дочку більше тижня утримували в підвалі. Вони нікого не випускали, навіть води набрати не випускали. І не дали до жятя підійти, не дали його ні закопати, нічого. А потім виходити, даємо п'ять мінус, а дорога далека. Ну, то я йшла і спала. У цьому ж закладі лікується Євгенія Панченко. Її до Тернополя перевезли з Ірпеня. В лікарні жінка більше тижня. У нас було так, як бабахне то двері, я в приватному будинку, то, то двері, отак на всі, що так, і нема. Я закрила на замок, відчуваю, що й двері ці вириває, і вийшло, що там є сусіди. Хату, почти всю. одна кімната лишилася. Медична директорка лікарні швидкої допомоги Світлана Вус розповіла, сьогодні в їхньому закладі лікуються близько 30 переселенців. У різних відділеннях пацієнти є від відділення екстреної медичної з кризовими терапевтичними станами, в інфекційному відділенні ковідні хворі, незвичайно, в хірургічному відділенні, в травматологічному відділенні. Стараємося підтримати цих пацієнтів не тільки з медичної сторони забезпечити їх лікування, медикаментами, але відповідно надати їм просто людську увагу, підтримати психологічно, морально. В іншій лікарні Тернополя лежить Тетяна Рибак. У неї перелом ноги та ребер. Тетяна розповідає: разом з чоловіком тікали від обстрілів з рідного міста Ворзель та потрапили в аварію. Ми не хотіли уїжджати вначале, думали, ну, пересидимо какое-то время. Но потом такие обстрелы начались, такие, такие взрывы там начались, что дети позвонили, сказали, срочно уезжайте. Там у нас соседка, она как раз одна осталась, и у нее машина была. И вот нас пять человек, мы пришли к ней, взяли минимум вещей, сели в машину и выехали. И буквально за километр до сквиры, Попали в ДТП, врізались в блок, тому що пішов сніг, дорога почала замерзати, і просто тімно ну, вже було. За дружиною доглядає Олександр Рибак. Каже, під час аварії сидів поруч з нею на задньому сидінні машини. Але їй більше не повезло. Якщо в мене просто забої, то в неї відкритий прилуг. Все діло в тому, що вона жінка досить інтендентна. Тернопільська обласна лікарня забезпечена всім необхідним для лікування пацієнтів, які прибувають з областей, де тривають бойові дії, каже медична директорка закладу Ірина Герасимець. В лікарні створено Суттєвий запас медикаментів, перев'язульного матеріалу, обладнання. На даний час ми госпіталізували вже 30 осіб. Крім стаціонарної допомоги, в нашому закладі надається амбулаторна допомога. Таких пацієнтів звернулося 95, на даний час це вже більше ста чоловік. Всі вони одержали консультативну допомогу з рекомендаціями на амбулаторний етап лікування. Любов Гадомська, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.